lansează un atac dur la adresa lui Dragnea iu transmite liderului PSD, privete lumea ca penită troglădii. Israelul are nevoie de România, iar gestul diplomatic al rinoas legat de mutarea capitalei la Ierusalim este un gest care în politica normală se peletă greu. Prin urmare, Faptul ce acest gestii aceastre strelaie cu Israelul au fost asumate de oameni precum Liviu Dragnea, în termeni atât de amatoricetii, este un mare neajuns, consider consultantul politic Cosmingu. Liviu Dragnea, Dario Alimecheri I-au asumat gestionarea relației cu Israelul, iar acesta este un mare neajuns pentru România. Datorit faptului ce decizia final nu a fost luat, mai e loc de negocieri. Dar ne privete lumea ca penite troglodii care nu tiu cu ce se politica externă, crede consultantul politic Cosmin Gu, care a vorbit pe acest tem duminic sear la Realitatea TV. observ ce Israelul Benjamin Netanyahu au nevoie de România, dar nu-i de Dragnea. Israelul e genul de ar care a ghicit ce are nevoie de România pentru a avea o voce mai apsat în interiorul conflictului din Orientul Miușlociu. <truzări> România, în calitate de dubl frontieră NATO-UE. Israelul nu are nevoie de Dragnea, asta s-a văzut. Dacă Netanyahu sau Israelul aveau nevoie de Dragnea, eu vă un ce în toate ziarele din Israel era plin de această întâlnire. Dar nu a existat nicio tire. S-a vezut un joc foarte interesat din partea Israelului de a bufa această întâlnire pentru a putea să o invoce la următoarele întâlniri de influență, care se referă la situaia din Orientul Mijlociu, din Siria Ipun la conflictul cu Iranul, având în vedere statutul nostru în NATO-UE, spune Gu. România nu are nevoie de Israel azi. Dar asta e problema noastră ce nu am fost capabili să îi atragem cu capital. Pe de alt parte, Dragnea are însă nevoie de Israel pentru ce acolo sunt consilierii lui. A avut nevoie de asta pentru ce e total izolat din punct de vedere extern. Iar felul în care el este mediatizat în toată presa extern, acolo el nu prea poate să fie primit la masă. Cum ar fi însemnat pentru presa din Israel o întâlnire supermediatizată, În condiile în care Netanyahu se ferete ca dracu de temuie de toate acuzaile de corupie. S-ar cu un tip atât de corupt ca Dragnea, care este tampilat nu doar în România, ci în toată presa internațională. El nu ar fi secepat de un oprobriu public, consider consultantul politic. nu crede că trecutul nostru privind relația pozitiv cu statele arabe iraene mai consolidat cu Israelul nu se va prescrie în ciuda cifrelor comerciale mai slabe actuale. <fixi> în ceea ce privește Israelul, faptul ce i-a rugat dragnea să se ocupe de această relație e un mare neajuns. Noi avem în Israel o cot extraordinar. extraordinar. M-am întâlnit cu atâia evrei iubitori de România în aceste patru zile în care am stat acolo. Toată lumea venea, ne felicita, oameni care tiau câteva cuvinte în limba română la mesele oficiale. Voiau să mi le spun. Faptul ce deocamdat administrează relația cu Israelul Nite -er i Mecheri, ei din partea Israelului sunt tot Nite Mecheri, asta nu va face să revenim în formula foarte bună pe care am avut-o până acum cu Ivan. ani. Când spun Nite Mecheri me refer inclusiv la Nite ofiersie sau sie, care au administrat relația în interes personal. Relaia cu Israelul i-axatela Viv Bucuret e una consolidat, bazat pe trecut consistent și pe fapte, ii poate să aib un viitor. Dar nu acum vor acei de la Dragnea la Mihai Rezvan Ungureanu sau alii din Israel care se prezintă ca fiind medici personali de ai lui Bibine Tandia, cui ar trebui să-i ca diploma spune consultantul politic. Referitor la ce ar putea se câtige România de pe urma unui gest diplomatic atât de important, precum cel al deschiderii despre mutarea ambasadei, Cosmingu observ iar lipsa de pricepere de la București. Israelul este unice o negociere nu este încercat din partea României. Israelul are nevoie azi de România, în invers. Atâta da pe nimic e total amatoristic, e nici oamenii. Iar ea nu de ce se întâmplă ceva. Atitudinea lui Dragnea e similar cu ce făcea Băsescu pe la începutul mandatului la un trip cu referire la Licuriciul Mare. Gestul diplomatic al României legat de mutarea capitalei e un gest care în politica normală se peletete greu ni se peletete cu ce orice ar poate se peletească. Unii cu sprijin în organizaile internaționale, alții cu investii directe, apropo de izraelistii spitale. Pentru ce te oferi într-un joc de risc geomilitar? De accea spun, mai mare ruina. Opismele astea sunt total desconsiderate. Nimeni nu discut despre faptul ce asta s-a întâmplat. Noi am fost desconsiderați. Datorită faptului ce decizia final nu a fost luat, mai e loc de negocieri. Dar ne privete lumea ca pe troglodii care nu cu ce se politica externă, observă. Consultantul asigură ce în politica mare, toate statele se gândesc întâi la avantajele economice sau de orice fel. Se ne închipui în ce turneul lui Trump din orientul mijlociu de anul trecut nu s-a lăsat cu nite contracte în valoare de multe sute de miliarde? Ba da! În afară de faptul ce se fac nite gesturi diplomatice, în spatele acestor gesturi, fiecare de ceea ce poate se dea, deschidere de pieie, protechie militar sau bani sau altfel de parteneriate. Orice gest de asemenea magnitudine trebuie să îl peletăti. O să vedem acum când se va defecta circuitul economic mondial. Pentru ce asta vrea acum Trump? Scalii s-au prins. Să nu curde aici ce s-a discutat despre Siria în întâlnirea Macron-Trump sau Merkel Trump. Nu. S-a discutat despre piee financiare și beneficii economice ale companiilor americane, franceze sau germane. Cei care s-au prins și se defectează jocul au făcut rapid tip aici. Rusia, pe mesuri ce licitează Trump în orientul mijlociu, licitează Rusia-i primete ceea ce nu are. Se mergem noi Tanda manda, escorta-i de simpaticul melecan care ține înglez bine în Israel să facem gestul stai este cam cea mai mare ruină pe care am pe it concluzionează consultantul politic.